Фантастичний сценарій, враховуючи домінацію Мерседес, що ми маємо ось таку війну всередині команди. Але вона розпочалася не в Монте-Карло, не після гонки, не після кваліфікації, навіть не після Іспанії. Під час одного із моментів гонки, коли Ніко атакував Хеймлтона ще в Бахрейні, він використав налаштування роботи мотору, більш потужну роботу мотору, коли команда дала вказівку пілотам їхати в іншому режимі. По суті, він порушив вказівку команди і не зовсім чесно отримав шанс на цю атаку. Льюіс атаку відбив, але потім за дві гонки в Іспанії сам Льюіс Хеймлтон, як з'ясувалося пізніше, використовував більш потужне налаштування мотор для того, щоб захищатися від Ніка Розберга. Ну а потім перед Монако взагалі він бомбу запилив в пресу в одній із розмов з журналістами, сказавши, що я думаю, в мене жага до перемоги більше, тому що я зростав у гірших умовах я з якогось там невеличкого містечка, я спав на канапі у своєї тітки, в той час як у Ніко були готелі, яхти і приватні літаки. Ну це правда. Ніко Росберг став у заможній родині батька чемпіона Формули-1, і в цьому контексті, звісно, Ніко ніяк інакше не міг сприйняти цю інформацію як виклик. Виклик, який він мав приймати в Монако, на його домашній трасі. І він обов'язково мав зробити щось щоб випередити Льюіса Хеймлтону, бо якби він і в Монако програв Льюісу, я думаю, це ситуація або бери бика за роги, або замовчи і вже до кінця сезону доїжджай, як тобі дозволить напарник. Не зовсім, напевно, цей аргумент Льюіса Хеймлтона про різне дитинство адекватний в плані їхньої кар'єри в автоспорті, тому що з 12 років сам Льюіс Хеймлтон був під крилом Рона Деніса і команди Макларен і компанії Мерседес. І з 12 років до Формули-1, коли він 22 потрапив у чемпіонат, 10 років поспіль його кар'єра була гарантована грошима. Мерседес та Макларен. Коли Ніко виліз із боліду після виграної кваліфікації, він підняв руки до гори, він так святкував, ніби він виграв титул чемпіона. І це був яскравий момент, який показував Льюісу. Дивись, наскільки в мене велика жага до перемоги. Відіскоп Спортивне відео.